Nabi SAW bersabda Kambing akikah disembelih pada hari ke-7, 14 dan 21 Namun, sebagian ulama' berpendapat tidak mengapa untuk dilakukan akikah pada hari-hari yang dia telah sedia untuk menyediakan biayanya